ما بخيركم عرفت التواصل الاجتماعي قضي علي زمان بناس عجنت وخابزت من زمان من زمان ارجوكم ارجعوا ارجوكم ارجوكم حي مره أنت مينا إلى الجن الاصفر حي مرحبا شلونكم <تصفيق> اليوم جاي شارككم سحر يعني صراحه اني وصلت البرقيه ايوه ايوه ايوه عايزه تعملوا منيه اخ اخ اكلمها يقول لك يا جني عايزه تعملوا من الشراب ومن الملابس الداخليه افاي عليك عايزك تحرقهولي حرق راح اسوي سحر اسود لعمر وحبيت البنات يشوفن هذا السحر لعل وعسى يسوون نفسه فيعجبهن ويروح يسوون لجوازهن نفس هذا السحر عايزك تحرقهولي حرق احرق هو لي حرق حرق وين الملعونة هذي ملعونة ملعونة تضحك على الناس تقولهم اسوي مقلب بزمتي وصفقت وشحر طلع من قحف راسه والملعونة الوالدين واللي ولي, ولي ملعون راح اسوي نجمة مسدسة ياي والله هذا الحز الشنط بعد ما اخلص طبعاً جربتيكم الكاميرا راح لعبات ثرية بس معلش علش في يعني في ده المغلب راح شغل شمون. قلت <تصفيق> <تصفيق> الوالدين تضحكين على الرجال تضحكين على الرجال تقولي له مغلب وأنت صفقتيه سحر من كعب دست ما ترمالي جايبت لي عدة وخسرانة أنا وجايبت لي عاجات ودم حمر خيطان مدري بسم الله والمصحف تحركت اللعبه اعوذ بالله من رجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه مدرجات قاعد تسوين تخيطين بس قولي لي شلون جت براسي الفكره يا يعني انت النسوان علي يا ما من وراك الا خراب البيت الله اكيد شلش شليش بيزمة تسوينه سحر قولي لو جويت لك سحر يا لا تسوين مغلب سحر <تصفيق> <تصفيق> عايز تقولين انتي صفقتي سحر نظامي وقلتي ما دامنا يوتيوبري نقول خيوجي عن شوي مقلب شو مو مقلب انت سبقتيه السحر ومش الحال حزينة يولي أريت الله يا أخي ان شاء الله ينقلب عليك السحر أقول يا جن الأصفر يقلب عليه السحر أقلبه. أقلبه هراشي العلي عقل خليه يطلع من عيونه هلأ أفرن هذه من شر لله من شر الله أقول يا جماعة قسم بالله هذولا هذولا عندهم شغلة مرة بولة تزلمه ومرة موعد الولادة ومرة يوم كامل اول العملية بالمشفى ومرة شنو نسمي البيبي ومرة سمينا البيبي على أي ذمان بي ناس من زمان من زمان أجل ما بيغيركم يا أبو أجل ما بيغيركم خلا أجل ما بيغيركم قام ينشروا يوتيوب أجل ما بيغيركم عندوا إنستغرام أجل ما بيغيركم فرش <تضحك> <تضحك> <تضحك> اشاره الشموعه اشاره الشموعه اشاره الشموعه انتم صيبة الفطنه عندكم يعني ما اشنوا نجحتم الله الفطنه عندكم بالحيل هزيله يعني شنو نجحتم معا ازلنتي ايش مثل تيش الاهرام ارجوكم ارجعوا ارجوكم ارجوكم ارجعوا ارجوكم ارجعوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا تسوين انت شلون اذكر انا يا رقبتي ليش؟ ليش ليش خليتني يمشي علي الحلال ما يخيط ولا يد واقول رهف جاي تسوي رهاف شنو السالفه هاي؟ رهاف والله يد تلحس اذني تلحس اذني خليك رجالك رب حنكك ولا لا عندي تصويرك سحر اسود شبيك؟ بالله يعني. عليك يعني ايش هالتخبيصات ايش هالتخبيصات؟ لا تسوي لا خليك تحبني اكثر <تصفيق> <تصفيق> تعال مقلب مقلب <تصفيق> اسمع الله على ابو شعرك أنا يعني أسلط عليك إلى الجني الأخضر تخبر ابن عمك الجني الأصفر وابن عمك الجني الأصفر يخبر ابن عمه الجني الحلبلابي تنسفوني يا أسف حي نأسف تنسفوني أي عن جد راب عن جد والله العظيم سارسة بالتنظيف هذا ما يروح بلايين شوفوا والله ما يروح بلايين دحكم راح شنو راح يصير والعاجات هذا أنا بدي والدنيا لا. ابتعدوا عن هذه الأشياء أيها الأخوة وإياكم الاقتراب من السحر لعن الله الساحر والمسحور لعن الله من تعامل بالسحر وكذب المنجمون ولو صدقوا لو كانت رهف أو عمر الله القافية ركبت وش بدكم بالحكي نهاية خرافية صفقها بشدها زينه. ايه يا الله عرفت خطر ببالي؟ شو خطر؟ خطر ببالي اسحب الخرطوم وما اجيش. ما لقيت الا قدامي. وكيفكم ما عندكم؟ يا ربي. يا دا... ربي. والله انا ضحكت يا جماعه عيبكم من المقلب عن جد انا ضحكت. ليش ما سويت سنوني سود؟ طجج. يا... <تصفيق> فجاجة... الدش... الدشاري تبع مخه. والى اللقاء. في حلقة قادمة مع اخوكم رضوان الشيخ راح تكون جلد من الطراز الثقيل إلى اللقاء قود باي اصلا شنو صار سود لا لا لا والله منظرش مو حلو روح شوف شوف يا جماعة